لا تشكو الناس جرحا انت صاحبهم لا يؤلم الجرح الا من به الم شكواك للناس يا ابن الناس من قصه ومن من الناس صاحب ما به سقم لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنو وإن شكوت لمن شكواك تسعده أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم هل المواساة يوما حرفت وطن؟